رفت او غزلم چشم برا نگران شد دل ما بود دل آرام جهان شد در اول آسایش ما سقف روی. هنگام سمر دادن ما خزان شد